Idag blir det min midsommarfirande här hos mig. Det blir min företagpartikollega Mona Salin Och sen så blir det Ebba Bush. Kan man inte tro. Och sen så blir det också Lena Hallengren. Mm. Jag tror att det blir klart här nu. Oj, det plingade på dörren. Vem kan det vara? Halle, hallå Magda! Ja, här kommer jag. Gud vad det ska bli spännande. Fira midsommar. Ebba och så. Och eh, sen så på. Ska vi spännande se hur det blir med stugan? Men gud vad kul att du kom, Lena. Vad fint, du har det här. Oj, oj, oj, vad fint. Du kan, kan hjälpa mig i köket lite. Absolut, vad kan jag göra? Jag var en melon kvar då. Och ja, eh, jag tänkte att du skulle få göra den. Vill ja, du det? Ja, Absolut. Oj, jag är så innan bara på skär, Melon. Ja, jag gör jag det. Nej, jag vet inte hur det blir med stugan i år. Eh, Ebba är ju ny Och och yeah. hon kan nog vara lite tjurig och nu plingar det. Hej Ebba! Välkommen! Hej! Jättetrevligt att få vara här. Kul att du kommer Ebba. Eh, häng av dig här och så ska vi se vad som... Åh! Oh! Åh! Oh! Oh, vad händer Jag åkade och skär mig. Ja! Jag svär på. Hej. Helena, hur går det? Åh? Oh. Mm. Magda? – Här är lite blommor till dig. – Blommor? – Ja, det är plast. – Välkommen in. Eb Ebba, Mona är här. – Så, kära vänner. Eh, varsågod, och sätter er till lunch eh, så eh, börjar vi äta snart. Eh, – Jag bara sätta de här vackra blommorna i, i en vas Lena. – Så, här kommer jag med melonerna. Kära vänner! Hugg in! Små sosarna, små sosarna är lustiga att se! Små sosarna, små sosarna är, är lustiga att se! Mm. Mm. Mm. Vi är väldigt god! Kära vänner! Vi gör väl precis som vanligt när det gäller styran. Jag har förberett lite. Ebba, jag tänkte att du skulle ta den första veckan. Jag har tagit semester hela juli. Så att jag tar stugan hela den perioden. Nej, men Ebba Busch, så är ju inte tanken. Utan vi har ju då den här stugan tillsammans. Jag måste ju få vila upp mig inför valet i september. Eller hur? Du är ju inte ens att ha ett val. Du måste ju förstå att vi har ju den här stugan tillsammans. Men gud vad ni är gamla alltså, vi är ju självklart socialt demokratiska. Alltså det är därför inte jag umgås med socialdemokrater. Ja, men... Ni måste ju tänka nytt. Tänka efter. Ja, men... Eva Bush, min vän... Jag inte är inte en vän. Åh, oh, jag saknar Jimmy och Ulf. måste ju vara vuxen i rummet. Ebba? Ebba? Vi måste ju nå en överenskommelse som gynnar oss alla. Jag vet en som kan medla, jag ingen ingen. Men Ebba? Ebba, snälla du. Kom ut nu så får vi prata. Bara om ni lovar att vi sitter och diskuterar. Vi lovar. Det är ju hon som håller på. Men, vad? Magda? Har du någonting? En yxa, en såg eller någonting sånt? Ja, du måste vara med och medla här. Ja, det är Ebba nu. Ja, hon är helt uppe i det blå. Ah! Är Det är ingen fara Ebba. Jag kör på. Ja, hör nu här, jag har på högtalare, det är Gudrun. Äh, här det är jätteviktigt äh, att ni pratar äh, om stugan och det ni ska göra i sommar. Ni måste prata Jag struddar i stugan, jag vill bara komma ur! Hur gick det Lena? Äh, det är ingen fara, jag klarar mig. Ja, men vi ska inte bråka om den här stugan längre. Tjejer, tjejer. Eh, ta det lugnt nu, men... En tråkig sak har hänt. Vadå då? Vad har hänt? Det är en rysk som har köpt stugan. Så vi kan inte semestra här i sommar. Det är de här männen och ryskarna som kommer ge sig